أكتر موضوع فكرت فيه مليون مرة قبل ما احكيه، بس يلا زي ما تيجي بقى، من حوالي سنة كده اتعرفت على بنت من المنطقة عندي، كان شكلها محترمة وبنت ناس، المهم اتكلمنا وحبينا بعض، ومع الأيام من كتر ما كنا بنتكلم تقريباً كناش بنقفل المكالمة، بس بعد حوالي أربع شهور بدأت تحصل ما بينا مشاكل كتير قوي وأنا على طول بحاول أبلع وأعدي عشان نزوق الأيام، ما هو طبيعي يحصل ما بينا مشاكل، مفيش إنسان بينزل كامل أو الحياه تبقى ماشيه بسلاسه كده، بس المشكله الكبيره بالنسبه لي ان هي كانت على طول بتغلطني انا، عمرها ما غلطت نفسها، عمرها ما طلعت نفسها غلطانه ولو لمره واحده، لحد ما جيت في يوم ما كنتش قادر استحمل طريقتها دي، ولا قادر اكمل، وقررت ان انا اسيبها طبعا، وقعدت تقول انا مش مسامحاك وعمرك ما هتلاقي حد زيي ومسيرتك تجيلي راكع، وانا برد عليها بكل برود واقول لها انت مفكره نفسك الشيخ خديجه المغربيه عشان لما تقولي لي مش مسامحاك حياتي تقف عليكي، وقفلنا بس بعدها بحوالي شهر كده بدات قاعد بيلعب معايا وفجأة يقعد يزوم على الزواج بتاعت الاوضة وفيه في حاجة هو شايفها وعايز يتخانق معاها بس انا مش شايف حاجة ومش عارف فيه اللي بيحصل أول مرة يعمل كده اصلا فسألت كذا حد من اصحابي قالولي هتلاقيه قاعد بيلعب بس متشغلش بالك بيه يعني لحد ما جيت في يوم كنت راجع من الشغل لسه بفتح البوابة سمعت صوته وعلى فكرة أنا ساكن في الدور التالت يعني إن أنا أسمع صوته ده موضوع صعب شوية بس صوته أكني في مشكلة فوق أو في حاجة بتحصل فوق المهم طلعت جاري على السلم يدوبك فتحت باب الشقة لقيته واقف زي الصنم برق لي بطريقه غريبه قوي قلت يمكن جعان فحطيت له اكل لقيته جاي باصص للاكل جاي رايح عيد مكان وماكلش كل ده انا مش فاهم ايه اللي بيحصل او ايه اللي كان بيحصل عشان يفضل يزوم ويهوى بالطريقه اللي كان بيهوى وبيريق ما شغلتش بالي بيه لاني كنت راجع من الشغل تعبان كالعاده يعني فدخلت نمت بس الغريب اليوم ده اللي انا حلمت ببنت شبه البنت اللي انا كنت اعرفها دي بس البنت دي وشها مشوه وملامحها باينه بالعافيه وقالت لي انك راجع راجع فجاه هي ايه اختفت والدنيا ضلمت وحسيت ان في ثقل على سيدري. لحد ما فتحت عيني ولقيت الكلب واقف على صدري وبيزوم برضه، بس المره دي وبيزوم عليا علي. بس مجرد ما طبطبت عليه هدى وبدأ يتمسح فيا، قمت لبست ونزلت الشغل، بس كنت كل ما اجي اتعامل مع اي بنت سواء في المواصلات او في الشغل، ابقى مخنوق وقافل وشي ومش طايقها بطريقه متلاحظه، المهم كل ده انا بتعامل عادي ومش شاغل بالي بأي حاجه، المهم عدى اليوم وروحت نمت وهنا كانت البداية بقى جالي نفس البنت بتاعت الحلم بس المرة دي هي حلوة قوي لابسة فستان ابيض ولقيتها بتقولي انا بحبك ومش هسيبك زي ما سبتها انا نعاكه اخر العمر وبدا يتعرض عليا كل ذكرياتي مع البنت الثانيه اكنه فيلم سينما وقامت حاطه ايديها على صدري وقال لي وانا وحشتاكش زي ما وحشتين ولا ايه في اللحظه دي حسيت بسخونه مكان ايديها لدرجه ان انا قلقت من نومي المهم وانا ايه ملبس للشغل لقيت مكان كف ايديها معلم على صدري أكون مخبوط لبسته ونزلت وانا مش فاهم اي حاجه كلمت دكتور صاحبي قال لي ممكن تكون اتخبطت ولا حاجه وانت مش واخد بالك مش غيرتش بالي ان هي شويه كوابيس عشان فركشت يعني وكده عادي يعني بس طول ما انا في الشارع اي بنت كانت بتقابلني كانت بتبقي شبهها بغباء وانا في حاجه جوايا عماله بتقولي روح كلمها بس هكلم مين ولا مين ولا مين يمكن كل دي هلاوس من ضغط الشغل وقله النوم المهم خلصت الشغل ومروح بفتح باب الشقه لقيت ان البنت بتاعت الحلم دي في وشي، اللي جابها هنا؟ اللي دخلها شقتي اصلا؟ طبعا في الوقت ده اغمى عليا، ما فوتش غير والكلب عمال بيتمسح فيا وعمال بيشدني من الهدوم قمت حسيت اني دايخ ودماغي بتوجعني قوي، فدخلت نمت زي ما انا كده من غير ما اغير ولا اي حاجه، لسه وهم عيني سمعت صوت عياط، هو ايه صوت العياط ده؟ بس الصوت عمال بيعلى قوي